####كيف كتشوف فهاد الدوري الدوسي بالنسبة للدوريات لي كتجرب إقليم العرائش يعني حتى المستوى التقني يعني لا# لا من الدوري صراحة الدوري <تكلمة> الدوريات على البنية مدية صارحة نقول لك صراحه يعني أخلاق وضيبات الروح الرياضيه حضرة بيه في دابا صارحة حتار باللعباء واللعابين العقل يلوم يعني مفاتح وحسن من جهة الدور دوري ناجح نهاية ناجحة يعني نقصة تجعل لكل شيء الحمد يعني جميع عناصر العلوم كامله متوفره يعني و... متكامل ولكن نوع في من السجه واحد السيمفونيه الكرويه ما كنقلب عليهاش ما كان كتلقى مثلا الملعب هي في الرباط لا ما كتبقاش في اخلاق ما كتبقاش في السنيده هنا ذاك الملعب ارضيه هو هو واقعي كيعيش به جماعة الجامعات لأن انا الجامعات نقربيها ليش ما كاين شي, شي شي جماليه قربيه عند الملعب الربيع ولكن باش تلقى العناصر هذا النوع هذا راه صعيب شويه هذا كنحيد العناصر في والتي سببها الدوري جماعات الدوريات هادو كيبان يعني كانت قبيله غادي نفتحه في اطار شراكات وعمل كذا اجل التنمية الرياضيه داخل الاقليم ديال الرصان غادي تكون الكلمه و هذا شركه باسم جمعيه الشعله و غادي الميدان يعني فريق على فريق ولكن المباراه رضا بارك الواحد واحد اللي و لعبة يعني لها بار و بارك لها و بارك لها و بارك لها و بقى يلعب مارسانا و بقى يحسب مئة ألف حساب و بقى اللغة اللغة لنا لعبة بديونا لأن الفراق اللي كتلعب في الهوات و ليس ما ما قدرس تسقط مدر ممارسين في البواني خاصاً هادو اللي متوفران هم أرضيات كبيرة وكيلعبوا كرة كورا ما زال عندهم هاني يعني بغيت تقول اللياقة قاو عندهم تات تقنيات في ذياله هاتش هذا هو اللي بقي ناقص اطلبي مائ نكم شو يعني المخرج اللي هو جماعة وشخرين أو اللي مدون خرعة سعيد ووطانى ركّل قلقراب مقيم طيب ولد ولد أجمله شو اللي أول هو هذا وار تبع القلم ديله إحنا بالنسبة لعرش حد لدخل بقي ما أدناش الناس فريق واحد صوره صوره داخل ندير العرايش بان كاين واحد يلعب واحد الجماعه وديال لأن اللي كنقولوا دوريات ديال